Bună! Sunt Mihai Agape, profesor la Cercul de Electronică de la Clubul Copiilor Orșova. În acest tutorial îți voi arăta cum să te autentifici pe site-ul oficial Scratch. Deschide browserul și tastează în bara de adrese link-ul către site. www.scrath.mit.edu după ce apești tasta Enter, vei accesa pagina principală a site-ului, unde te poți autentifica. Pentru selectarea limbii, derulează în josul paginii și alege, din lista derulantă, Limba română. Dacă ești membru al Cercului de Electronică de la Clubul Copiilor Orșova, Ți-am trimis informațiile necesare pentru autentificare. Un nume de utilizator format din șase litere urmate de un număr și o parolă formată din șase litere. Clichează pe tabul Logare aflat în partea din dreapta sus a paginii. Tastează numele tău de utilizator în caseta text cu numele Utilizator. Tastează parola primită în caseta Text cu numele Parola. După ce ai introdus informațiile, apasă tasta Enter sau clichează pe butonul Logare. În pagina care se deschide sunt afișate câteva informații. Numele tău de utilizator apare în partea de sus în acest tutorial fiind MaxCos5. De asemenea, Apare numele clasei, care în acest tutorial este Test. În cazul tău va apărea grupa de cerc din care faci parte. În partea de jos apare numele de utilizator al profesorului, în acest caz CC Orșova, o prescurtare de la Clubul Copiilor Orșova. Clichează pe butonul Să începem din partea de jos a paginii. Se va deschide o pagină în care vei introduce câteva informații personale care sunt folosite pentru verificare și statistici. Selectează luna și anul nașterii din primele două liste derulante. Selectează butonul feminin sau masculin în funcție de genul tău. După cum observi, Există și un al treilea buton pentru persoanele care consideră că nu aparțin niciunea dintre genurile anterioare. Din lista derulantă situată în partea de jos, selectează țara în care trăiești, adică România. Clichează pe butonul Pasul următor, aflat în josul paginii, pentru finalizarea procesului de înregistrare. Se va deschide o pagină de bun venit. Clichează pe butonul Mergi la clasă pentru a-ți accesa contul. Primul lucru pe care ți-l recomand să-l faci este să îți schimbi parola contului. Pentru aceasta, cliquează pe numele de utilizator aflat în dreapta sus. Din lista derulantă selectează setările contului. După ce cliquezi pe tabul Parolă, poți să-ți modifici Parola. După introducerea parolei vechi în prima casetă și a parolei noi în a doua și a treia casetă, clichează pe butonul Schimbă parola. Vei fi redirecționat spre pagina de autentificare. Aici te vei autentifica cu numele de utilizator pe care ți l-am trimis și cu noua parola aleasă de tine. Știu că ești nerăbdător să începi să lucrezi, așa că te invit să apeși tabul creează din stânga sus pentru a începe să lucrezi la un proiect Scratch. Distracție plăcută cu Scratch